Nutri tu tuji, nutri vroče, mala greva ven, poli z malo temu, da na ustani, kaj ti povem. groza sai kozabje če tu je mala greva v poris malo temo da na ustane kaj ti povem Sedela na si v kotu kotangle iz nebes tuji vnotri vroče, mala greva ven. Podi temo, da na usta nekaj ti povem.